Se pregătește marele boicot? Președintele Claus Iohannis, refuzat de qualie, surse. Liderii coaliției pregătesc un boicot? Președintele Claus Iohannis a trimis deja liderilor PSD-i al de invitaile pentru recepția de Ziua Europei, aceștia vor refuza semne arg la Cotroceni, potrivit unor surse din cadrul ei. Liderul al de Celin popescu -tericianu, declara miercuri ce va analiza oportunitatea participării la recepia de 9 mai. Hai, deci să se separme lucrurile. Una este relația instituțională, altele sunt atitudinile sublinierei, poziționările de ordin politic. Le pun pe fiecare în ce sucac care trebuie. Eu sunt obligat să colaborez sub liniere. Sublinierei fiecare dintre noi este obligat să colaborăm instituțional. Avem această obligație care decurge din întreg cadrul constituțional sublinierei legislativ. Sigur ce acest lucru se va întâmpla. ceea ce cine e de relația politică într-un alt registru, a afirmat preedintele Senatului. De fapt, potrivit unor surse politice, tericianul le-a transmis propriilor colaboratori ce nu va merge la cotroceni, pentru ce acest gest ar fi unul lipsit de colegialitate fa de Viorica Dencil, după atacurile președintelui la premier. Mai mult, cel impopescut nu le va recomanda iintrilor i secretarilor de stat membrii al de se refuze invitaia lui Claus Iohannis. În aceste condiții, este puțin probabil ca reprezentanii PSD din parlamentii guvern să accepte invitaia președintelui Iohannis care a fost trimis înainte de izbucnirea conflictului pe tema ambasadei din Israel. În 2016, Liviu Dragnea nu a fost invitat la recepția de Ziua Europei, dar în 2017 liderul PSD a primit o asemenea invitație.